السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيفكم كيف صحتكم ان شاء الله تكونوا بخير الله يعطيكم العافيه شكرا لكم جزيل الشكر انه فيديو تبع البارحه وصلتوا لي على 260 270 الف مشاهده هلا بتقولوا لي وبصروا لي ليش 260 270 لا 260 270 مشاهده لانه كل واحد فيكم عندي بالنسبه لي كل واحد فيكم ب1000 وشكرا لكم وشكرا لدعمكم وشكرا للي عطى لاي شكرا للي شارك بالقناه وشكرا للي عطى مشاركه لل للقناه الله يعطيك العافيه شكرا لكم جزيل الشكر وهلأ ما رح نطول معاكم المقدمه كثير بنحاول نكسرها شوي كل مره تشوفوا شو هو مناسبه اليوم لمناسبه فيديو اليوم مناسبه فيديو اليوم فضيحه أه مدير أعمال آر علي آر عدنان اللي هو اسمه آر علي رتبه كونر كونر كونر كونر كونر بالشو اسمه بالسيرفر هو مدير أعماله وبرد منتاج على جيميره وهو بينظم الفيسبوك ما فيسبوك كل شيء عرفت شلون مونتاج ما مونتاجاته وبع يعطي الرتب شيء الرتب شوفوا على طريق نسبه وإحتياله كيف على العالم كيف بيعتر على العالم لانه يمكن هو ما بيخبر عدنان بكل شيء، يمكن، بجوز عدنان ما له خبر بكل شيء اللي صاير. عرفتوا شلون؟ انا ما بحسن احطه بزمتي لاني انا بيعت مصاري لعدنان، عدنان قيد المصاري بس، بيجوز هذا الحكي هذا كلياته ما بيوصلوا لعدنان، بس اخر شيء انا قبلها عدنان على بس، وعدنان قال لي لازم تحترم حالك. أنا بعرف، على كل الاحوال ما الحكي يلا بلشنا. ايه حبيبي السلام عليكم اخي بتحسن تبعث لي صوره هويه هذا على دور ورد. الله يعطيه العافيه وشكرا لهذا الورد كثير الشكر انه ورد ساعدتنا كثير، الله يعطيه العافيه وين ما توجهت. اخي بشر حال حكيت مع الورد، هذا بيعها كمان حكيت اياه. كيفك يا حب؟ هذا بعد مره ورد عرفت انه والله رايح على ورد لانه علي مستلم بداره طبعا على ستارات سالت له مين مدير اعمالك هذا قال علي. حكينا معه. كيفك يا حب؟ حبيب؟ هلا حبيبي تمام وانت كيفك الحمد لله؟ عم أراسلك على الواتس ما عم ترد أنت مدير عمار عدنان؟ إيه حبيبي أنا هو تفضل بشو فيني أساعدك؟ تمام لازم أحكي مع عدنان قبل ما يفتح البث ضروري، والله للأسف إذا ما بعرف شو الموضوع ما فيني أساعدك، هو حكالي لي للأسل. تمام. مشان ابني يسلمو تمام بخصوص قلت له لازم اليوم نسوي بطولة لـ اي على صفحة سمو وبوجود عدنان بنص بس عدنان بوست مع تعليق عدنان، هون أنا كنت قايل عدنان رافعت لك 10,000 نجمة. والله بشوف عدنان إن شاء الله وبرد لك خبر يا اور أنا بارحة قلت له أنا رديت عليه، أنا بارحة قلت له لك بطولة بعشرة 10,000 نجمة وأربع رؤيا الباص لمتابعين لعدنان اصبر شوي. بعثت له شو؟ بعثت له صورة الحوالة اللي أنا محول له إياها. يعني. قال أنت حولت المصاري يا غالي؟ قلت له إيه، هو هلأ صارو شهر مو من هلأ مو هلأ شهر، المشكلة هذا الشخص طلع من السفر ومو تابع لأنه هلأ بشوف عدنان إذا استلم المصاري ما في مشكلة، أنا قلت له إيه استلم وبعدين حكى معي عدنان إيه خلص أنا ما كنت موجود بهاي الأيام فبعتذر منك ما بعرف أنا رجعت الجديد ابني رابطو أنا كنت لو ابني رد وصار عندكم صار عندك على الواتس شوف وتأكد وهو عندكم بالكلام هلا بس أحيي عدنان بحكيه تمام ماشي لازم أنا أحاكيه قبل بس مشان راح بعتقل نجوم وأقول له مشان يدعموا لسلموا وهو يقول للمتابعين بدنا ندعمه لهذا الشاب وهو يكون موجود راح أتفق معه وما عليك يعني بدي بردو 10,000 نجمة وعدنان قايل لي إيه احترام على بس على نجوم أنا حكي معه تمام يا غالي بس أحيي من عيوني, عيوني لك تواصل معه على عيني أنا أطلع على عيني، طبعا بعدي ورود، الله يعطي العافية ورود كمان، الله يغفر عمرك إن شاء الله. وهلا في ناس اللي ابني معاهم بالتيم بدهم يطلعوا من كلامهم هيك قالوا لابني، لأ ما في مشكلة عمي، خليهم يطلعوا، اللي, بي... اللي بيطلع بيجي ألف واحد مكانه، بس شو اسم كلام المحروس؟ ما قلت له شو اسم كلام، أنا كمان رح أجيب ناس بس اصبر علي شوي، خلي على أموري شوي. تمام عمي ما في أي مشكلة. في عندي معاقين بالبيت. بعثت كل شيء لورد وعدنان له خبر بس يمكن عدنان نسي لأني بعثت إثباتات وصور وصور الهويات. الله عينك يا رب ويجبر بخاطرك بس والله أنا جديد وما عندي أي معلومة. هو لي أنا جديد ما عندي أي معلومة بس هو له خبر كل شيء وكان طالع من السفر مقلعوا ومراجعينه وقلت لعدنان عدنان لسه شو بدك بتعد لك قال لي دير بارك تبع الشي توني عدنان فعلًا الله يعطي العافية من أول شيء قال لي دير بارك تبع الشي توني لي ميتين دولار لا تبعت أكيد عمي الغالي عدنان ما يقصر معي تمام عدنان ما يقصر معي أنا هون له صور الهواء شكرا لك ولعدنان حبيبي انت بكرة بنكمل لكم الفيديو تاني وشكرًا لكم جزيل الشكر هذا المقطع دعموا باللايك والمشاركات واشتركوا وهذا الشخص اللي انا المصاري لازم يبعث لي اصوات لحتى يثبت حاله انه هو ما له علاقه هو باعت مصاري لعدنان لانه هذا الشاب اللي بعثته اسمه مصاري اذا ما بيعط لي الايسبواتات انه باعت لعدنان انا هون بدي اروح على الملازمه واجي انا حقي بدي اخذه نقال اي ولا لا بيطلع على السماء وينزل لتحت والله لا يوفقك يا ابو جورج الكردستاني لانك انت اللي علاقتي بهالقناه اليوتيوب قلت لي افتح قناه اليوتيوب لابنك وما بعرف هيك بصير هيك بصير هاي راحوا 200 دولار ال 200 دولار واحد ستريمر بينصب عليك شلون بصير؟ يعني ما حدا يستاجروا عن حدا شكرا لكم جزيل الشكر بتمنى لكم التوفيق لا تنسوا بدعم المقطع باللايك والمشاركه والمشاهده ممتعة ان شاء الله غدا بنلتقي بفيديو جديد السلام عليكم